آه عذراً آه أهلاً وسهلاً بكم عذراً على التأخير آه نظن توا موجود آه تسمعوا فيا كل مرة نبدل طريقة للبث باش نشوف انا هي أحسن طريقة جربنا البارح طريقة وتلبارح جربنا طريقة أخرى آه توا نجربوا الطريقة الثالثه المهم قولوا لي الصوت باهي مش باهي آه يمكن التصوير ما لك الكل فهمت اما قولوا لي كان الصوت باهي ولا؟ اهلا من المغرب ازول ازول ازول مرحبا بكم نستناو شويه يجيو الناس البارح ما كانش بالك كان فما كيما نقولوا احنا ابوي فون صوت خلفي للكمبيوتر نظن باش نرجع للطريقه الاولى اللي عملتها اهلا بك موسى الطريقه الاولى اللي عملتها هي احسن طريقه نظن ماعرفش هذه الطريقه باش نجربها اليوم وهي مش خايبه اما ما عجبتنيش ياسر غير باش نجربها على خاطر باش نستعمل فيها تصويره نحب نوريكم تصويره المهم نستناو شويه يجيوا شويه اشخاص ماعرفش كان ال دي ما لكم الوقت باهي ولا مش باهي فأنت العشية مثلاً عملت بث تجريبي غير دقيقتين معناتها الناس ياسر مع الأربعة كيك. فهمت أزول أزول في اللون أه نظن الوقت متعتوى ما عرش كيفاش عندكم نتوم شقال الفطر أوكي أوكي اليوم طبعاً مش نتكلموا عن مفهوم الوعي في الغنوصية ولكن باش نفهم زي حاجات اخرى باش نذكر حاجات اخرى مهمة نستنى شوية حتى يجيوا اكثر اشخاص باش ما يضيعوش المباشر طبعا ما بثيتش على الفيسبوك على خاطر البارح عملت بث على اليوتيوب وعلى الفيسبوك دخلت بعضي فهمت يعني هاني منا وهاني منا هاني منها جو سيرو هولوند برميار سمان دي جوية دي, دي بار ديفينيتيف اه بش تعدى مرحبا بيك يمكن نكون موجود طبعا في جويلة يعني. آه نكون موجود يمكن كان ما جاتش الوقت اللي أنا نهبط فيه لتونس من عرش وقتاش أهلا بالجميع أهلا بكم آه طبعا بارتاجيوا الفيديو كان معنتها تحبوا طبعا هذا الخيار يرجع لكم لكم انتوما ما نجمش نعمل بث على الفيسبوك باش نعمل بث إلا على اليوتيوب نظن أحسن باش ما ندخلش بعضي، طبعا أرجو معناتها تكون الأسئلة فيما يخص الموضوع وما يكونش الأسئلة خارج الموضوع اللي باش نطرحه اليوم الوعي، طبعا كثير يسأل على حاجات أخرى يعني جانبية باش تكون الإفادة أحسن من الأفضل أن تكون ضمن الموضوع. كما قلت لكم ونعود نقول لكم أهم شيء السؤال فهمت أهم شيء صدقوني السؤال هو مفتاح كل المعارف وهو أهم حاجة خاطر أنا وتنجي مثلا واحد يسألني سؤال على حسب دقة السؤال متاعه نجم نعطيه إجابة ما نجمش أنا نعرف الشخص إلا من خلال السؤال متاعه من خلال السؤال متاعه نجم نعرف شنو مستوى الفكر اللي عنده باش النجم نجاوبو على حسب مستوى السؤال، سلام المغرب أنا بنيسني من التاسعة إلى أنا بالنسبة لي من التاسعة إلى الحداش بتوقيت مكة، هيبة ما نعرفش توقيت مكة كيفاش فهمت أنا معنتها نعمل توقيت توقيت هولندا العشره كان تحبوا نولي نعملوا العشيه المباشر ما فما حتى مشكل يعني مع الاربعه ولا الخمسه انا قلت لكم يعني في الفيديو قدموا اقتراحات ونجموا حتى نعملوا فوت يعني وقتاش تحبوا الوقت المناسب ليكم اكثر وحود معنتها يساعدهم ولا هيبه يعني يساعدها الوقت هذا المهم كيما تحبوا انتوما باهي طبعا انا باش نرجع تاع السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أصبر باش نشوف الوراق متاعي اب اب اب باهي اوكي السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر اسلما اليوم باش نتكلموا عن الوعي والغنوصيه تكلمنا مع تقبل نهارين حول النيه ثم تكلمنا عن الايمان واليوم باش نتكلم عن الوعي وغدا سوف نتكلم على ما يسمى الشغف او الحب او الرغبه بمفهوم حسي غدا باش نتكلموا على العنصر الرابع هذوما العناصر الاربعه جدا اساسيه تقوم طيب فهمكم علاش العناصر هذه الأربعة جداً مهمة اللي هي النية والإيمان والوعي والحب أربعة أشياء من القواعد الأساسية اللي يقوم عليها اللب لب الوجود أو لب الإنسان كما سوف نرى لب الإنسان طبعاً طبعا عند منقول نقول انا الاربعه عناصر هذوما ما يسمى النيه والايمان والوعي والشغف او الحب نسميوها بالفرنسيه باسيون يعني واحد يعمل حاجه بلهفه يعني او تاكل حاجه باش تشبع مش كيما تاكل حاجه وانت عندك لهفه لها هذاك علاش نسميوها الحب هذه ما فماش شيء في الوجود إلا فيه هالعناصر الأربعة ما فمش حاجة في الوجود إلا فيه العناصر الأربعة. ولكن على حسب تجربتنا يعني، على حسب معرفتنا في الوقت الحاضر في الساعة هذه الإنسان هو يملك أكثر شيء قوة لمسألة النية آه والإيمان والوعي والرغبة. يعني المسائل هذول الأربعة موجودين فيه طريقة قوية. لا نجدها عند الحيوانات ولا نجدها عند النبات ولا نجدها عند الجماد وهي ما يسمى بالتطور المادي الذي أدى إلى ظهور الحياة ثم تطور الحياة أدى إلى ظهور هذه العناصر الأربعة اللي هي أساسية واللي كل الأحاسيس بصفه عامة تعود الأحاسيس الداخلية الأحاسيس الغير مادية لا أتكلم عن الأحاسيس الخمسة اللي هي مرتبطة بالجسد وإنما أتكلم عن الأحاسيس اللامرئية الأحاسيس الداخلية آه لهذا آه معناتها الإنسان الإنسان آه يعني عندما تطور هذا الشيء وصل إلى مرحلة الإنسان الإنساني ويمكن لو طور هذه الأحاسيس أكثر في المستقبل يمكن أن يتحول إلى ما يسمى الرب الرب ليس بمفهوم الخالق وإنما الرب المسير في المستقبل ولهذا نقول أن فكرة الرب هي فكرة وجودية للكون كله وهي حلم إنساني وبعد يصل الإنسان إلى قمة التطور الإنساني ينفصل كلياً عن العالم الحيوان الذي خرج منه لكي يصل إلى مرحلة الإنسان ثم يتطور إنسانياً إلى أن يصل إلى مرحلة التسير الكوني إذا نحن نأتي من الحيوان ونذهب نحو الربوبية هكذا تسطر الغنوصية مسيرة الإنسان في هذه الوجود الغنوصية تقول أن الإنسان يعني الموقع تاع الإنسان في الوجود هو الآن بين الحيوان والرب هذه معناتها النقطة الأولى هنا أردت أن أقول بعض الأمور المهمة النقطة الأولى اللي حبيت أقولها باش الناس يعني الحضور يفهموا فما بعض الاشخاص اتصل بي يقول لي الغنوصيه صعبه وكذا وكذا ولا مثلا يقول لي الغنوصيه خرافات وهي كيما الدين وكيما راي هذه الحلقات الرمضانيه حول الغنوصيه ليس حلقات لعامة الناس بل هي حلقات خاصه لمن هو مهتم بذلك فقط اذا من الخصائص الاولى للغنوصيه إنها في متناول الجميع هي صحيح في متناول الجميع يعني ولكن في نفس الوقت ليس في متناول الجميع كيفاش هي في متناول الجميع مهما كان مستواك الفكري والمعرفي فهي غير محتاجة إلى أن يكون لك مركز اجتماعي أو مركز علمي أو ديبلوم فهمت؟ أو تكون حتى تعرف تقرأ وتكتب مش مهم فهمت؟ أو يكون عندك أموال، ولا تكون عندك عائلة كبيرة، ولا تكون عندك منصب مهم، ذكر أم أنثى، صغير أم كبير، معاق أم سليم، لا تهتم بالشكل أصلاً، أصلك وفصلك ومن أنت غير مهم، أهم نقطة في الغنوصية هو أن تكون إنسان عاقل، فيك العناصر الاربعه هذم اللي احنا فكرناهم هي النيه والايمان والوعي والشغف يعني هذوم الاربع عناصر هذه النقطه الاولى آه لهذا الغنوصيه يجب من يريد ان يبحث في الغنوصيه ويصل الى سبل المعرفه يحتاج الى توفير هذه العناصر الاربعه يكونوا يا اما موجودين فيه بالفطره خاطر احنا كنا نتوالدوا في معنتها نتولدوا فينا هذه العناصر يعني عندنا القابليه عندنا الإناء، الإناء الذي يحتوي هذه العناصر موجوده. إلا طبعا لو يحدث لنا خلل عقلي أو حادث أو أي شيء آخر. طبعا هوني كل شيء موجود في المخ، لا تحكي لي لا على قلب ولا تحكي لي على كبدة ولا فؤاد ولا غيرها. كل شيء موجود في المخ. المخ هذا المادي اللي موجود في الرأس اذا العناصر هذه اللي هي ذكرناها في الفيديوهات السابقة واللي بش نذكرها غدوة النقطة الرابعة هي النية للحصول على المعرفة طبعا هوني الغنوصية لا تهتم إن كانت نيتك حسنة أو نيتك يعني نيتك مش مثل نيتك حسنة الغنوصية لا تهتم مع النية بتاعك شنو المهم أنها تكون نية صادقة هذه هي المهم يعني الحاجة اللي تختارها النية اللي تختارها تكون صادق فيها أي احنا قلنا اللي في الغنوصية لا تهتم بفكرة الخير والشر إذا الخير في الغنوصية هو الصدق الصدق لأن الغنوصية تؤمن بأن هذا الوجود ظهر على ما هو عليه لأنه عبر على ذاته الفعلية الحقيقية يعني الوردة تطلع وردة الطفاح يطلع طفاح العنب يطلع عنب مش جي نزرع شجرة متاع عنب يطلع لي طفاح فمتب. إذن المهم إنها تكون النية مت... حتى ولو مثلا أنت نيتك خائبة مثلا تعمل حاجة أو مثلاً نضرب لك مثال تحب مثلاً تتعلم الغنوصية لكي تتحكم في الناس أو لكي تلعب بعقول الآخرين أو لكي تولي جورو أو لكي تولي نجم نقولوا وإحنا الشيخ وصوفي وكذا مش مهم المهم تكون أنت مع نفسك صادق وتعرف علاش معنتها تحب تتعلم الغنوصيه او المعرفه اذا هذا بالنسبه للغنوصيه النيه ولو كانت خايبه وانت ما ماكش تنافق في نفسك تعتبر مرحله مهمه لكي تتعلم الغنوصيه هي الصدق مع النفس النيه ما تكونش مخالفه لما تظهر هذه هي نقطه مهمه جدا المساله الثانيه هي الحصول الايمان الحصو... الحصول على المعرفه يعني لازم تكون انت عندك ايمان اللي انت قادر باش توصل للمعرفه فهمت فأنت... آه ويكون عندك نوعا ما حس ايماني آه فما ياسر اشخاص آه احنا نتولدوا كلنا راهو الإيمان ونترباو على الايمان ولكن آه كما قلت لكم في الفيديو نتاع البارح ان كرهنا للاديان خلانا نكره فكرة الإيمان وفكرة النية على مكرهنا في إحنا كل ما تعمل حاجة لازمك تنوي كل ما تعمل حاجة لازمك تنوي تنوي, تنوي للصلاة تنوي للسيام تنوي حتى للزواج كل شيء نية نية نية نية حتى لنكرهنا استعمال هذه الطبيعة الإنسانية كما كرهونا في الايمان امن بمحمد امن بالملائكه امن بالقران امن بالبطيخ امن بالانجيل امن بالتوراه امن بموسى حتى لين كرهونا بحاجه اسمها ايمان اذا لا يهم هنا نوع الايمان اللي انت. نجم يكون ايمانك نحو فكر شيطاني او فكر شرير او مع حجره او ايمان بدمار العالم أو إيمان بإصلاح العالم لا يهم المهم أن ليس هناك نفاق يعني لازمك تكون أيضاً الإيمان متاعك إيمان حقيقي ماكش تدعي أنت تأمن بالإسلام وانت في الداخل متاعك كافر فهمت؟ أه حسين تنكمل مسألة الصفر المحايد تعمل غير خاطر توا معناتها نرجع بالمباشر في رمضان بعد رمضان ولا يمكن حتى قبل نعمل نكمل فيديوهات حول الغنوصيه على خاطر الفتره هذيك جدا صعيبه. اذا النقطه الثانيه قلت لكم هي الايمان. النقطه الثالثه هي الوعي للحصول على المعرفه. الوعي هنا يمكن ان يكون لا شعوري ويمكن ان يكون شعوري. ساعات مثلا واحد يقول لي كيفاش الوعي لا شعوري. طبعا احنا نتصرف 90% باللا شعور نتاعنا ومعنتها ولكن فما اشخاص حتى ولو تصرفاته هي لا شعوريه ولكن واعي ان التصرفات هذيك ناتجه من لا شعور مش من وعي لهذا معنتها سالني قبيليك احد الاخوه قال لي حول العقل الباطني واللا شعور طبعا اللا شعور عنده اهميه كبيره ونحن توا نتكلموا على الوعي تو نفسروا أنواع الوعي اللي موجودة. إذا هوني ما يهمش هل الوعي نتاعك شعوري أو لا شعوري، المهم يكون عندك وعي، خاطر فما أشخاص تاكل وتشرب وتعيش وتقرأ وتخدم وصدقني ما همش واعيين أصلاً بوجودهم. ما همش واعيين أصلاً بالوجود بتاعهم. يعني عايشين معناتها هكاك. يعني هذا كيفهم كيف, كيف الحيوان هذاك علاش قلت لك هذوما الأربعة عناصر هي اللي تميز الانسان هي اللي تميز الانسان كانسان آه النقطة الرابعة الذي سوف نتكلم عنها غد وهي الشغف او او الرغبة او الشوق آه ونجم نسميها الحب لا يهم هنا نفس الشيء آه هناك معناتها آه حب للمعرفه وشوق الحصول عليها معناتها شنو معناتها لازم يكون حب حقيقي فهمت حب حقيقي مش معناتها نفاق اذا بالاربع عناصر هذه يمكن ان نقول انك انسان قاعد تتطور نحو الاصول للانسانيه وبدايه الطريق نحو الارتقاء والمعرفه والحصول على ما يسمى العلم بش تحس روحك في توازن مع نفسك ومع من حولك إذا هذه المسألة مهمة وبعضهم يقول لي مثلاً أنا نسمعك ولكن ما نفهمك حطها في بالك تسمعني ولو حتى ما تفهمنيش جين هارو تفهم جين هارو تضرب لك في رأسك خطر أنا شفت الكلام اللي قاعد نقول فيه توا ولا اللي يقوله بصفه عامه بفيديوهاتي هو عن نيه وعن ايمان وعن وعي وعن حب ورغبه. يعني انا نطبق في الاربع عناصر الاساسيه لما يسمى الغنوصيه. أه صار تو نتكلم من بعد معناتها من بعد خلي الاسئله أه شحنا الكابالا، الكابالا او الجفر نفس الشيء فهمت أه خلينا أنا حبيت نكمل في العشر أيام لولا نطاع رمضان لولا هذه نحكي شوية حول الغنوصية وعلاقتها بالدين الإسلامي في الغنوصية يعني في الغنوصية الوعي هي المرحلة قبل الأخيرة لظهور الوجود فهمت يعني هذا معناتها مسألة واضحة لكن قبل ما نتكلم على هذاك أردت أن نوريكم تصويرة نوريكم تصويرة قبل كل شيء باش نفرتاجيها معاكم باش تحاولوا تفهموا شنو المسألة بالضبط خم نفرتاجي التصويرة ومن بعد نعطيكم التفسير بتاعها نظن التصويرة الآن موجودة قدامكم التصويرة موجودة قدامكم آه نزيد نشوفها مليح اللي هي موجودة أو لا أوكي التصويره موجوده قدامكم آه آه هنا بش نفهم نفهم قبل ما نتكلم على الوعي آه بش نحاول نفهم آه الإنسان عندما نقول الإنسان يعني آه أي موجود أي موجود موجود فيه التقسيم هذا طبعا أه هنا فما زوز أه تقسيمات واحد على اليمين وواحد على اليسار عندما نقول إنسان نقول الشيء مهما كان يعني هذوما العناصر اللي باش نذكرهم هما العناصر اللي موجودين في أي شيء موجود من نملة من نبتة من حجرة من آآ آآ ذهب من أي عنصر ذاتي موجود موجود فيه العناصر هذا ب عندك على اليمين ما يسمى الفلسفات ما يسمى بالفلسفات او ما يسمى طريقه النظر عندنا ثلاثه طرق نتاع النظر عندنا النظره الاولى نسميوها النظره العلميه الماديه التي تقسم الشيء الى شيئين الى ماده والى حركه طبعا الشيء هو ماده وحركه احنا نعرفوا ان عناصر الوجود هو المكان فهمت؟ والشيء ما يسمى الطول والعرض والحركة فالعلماء الماديين الذين يدرسون إلا المادة يرون إن الإنسان هو مجرد مادة وحركة والحركة هي تفاعلات المادة الذي ينتج عنها ما يسمى الفيزيك والشيميك وكل التفاعلات الأخرى اللي تخلي الإنسان موجود، هذه التقسيم المادة والحركة نجدها في الحيوان، نجدها في النبات، نجدها في الحجر، نجدها في كل شيء موجود في الكون هذا الأول، التفسير الأول هو التفسير المادي يعني العلم التجريبي المادي أما التفسير الثاني هو التفسير نجم سميوه التفسير الديني يسميوه انا علش خذيت الجسم السفلي والجسم العلوي لان هوني على حسب ما يسمى بالفلسفات الدينيه بينما بالنسبه للديانات السماويه يقول لك الجسم والروح يعني التقسيم هو الجسم والروح اذا هوني الروح هي مقابل في التفسير العلمي الحركه والجسم هي تقابل الماده اما في النوع الثالث من الفهم هو الجسم المادي والجسم الأثيري هذا آه هذا هو رأي آه ما يسمى الغنوصية الغنوصية تقسم الأشياء الثنائية طبعاً ديكارت هو ما تتكلم ياسر على الثنائية ويعتمد ياسر على الثنائية والغنوصية تعتمد كلياً على الثنائية التي آه أنا نظن هي أكثر نظرية صحيحة هي مسألة فكرة الثنائية في الوجود. يعني ما فهمش شيء واحد، ما فهمش مادة برك، تو مثلا علماء المادة طو انتهت حتى علماء المادة التجريبيين الآن ، أصبحوا يؤمنون أن هناك وجود للعدم وهناك وجود لما نسميه الفراغ أو اللامادة، وهي نوع آخر من الوجود. إذا خلينا الثنائية. في الثنائية اذا قلنا هذا التقسيم خلينا ناخذ الماده اللي سموها علماء تجريبيين ماده او ما يسمى بالجسم السفلي اللي سموها او ما يسمى بالجسم عند اصحاب الاديان او الجسم المادي عند الغنوصيين ينقسم الى قسمين, قسمين. القسم الاول على حسب ما يسمى الماديين نسميه المادة والطاقة على حسب آه الأديان نسميه الجسم والروح وعلى حسب آه الغنوصية نسميه النية والإيمان شوف الفرق إذا المادة هي بيدها الجسم هي بيدها النية يعني الغنوصية يعتبر النية هي, هي, هي الشيء المادي الذي ننطلق منه نحو الوجود نعرف الإيراوه صعيب شوية الفهم ولكن صدقني كان تركز شوية وتعود تشوف الفيديو تفهم مليح أما المسألة الثانية اللي يسميوها الماديين الطاقة الدينيين يسميوها الروح الغنوصية تسميها الإيمان ولو نجيو نشوفوا إنها الإيمان هو مرتبط ديمة بالروح حتى عند المسيحية الايمان مرتبط بالروح مرتبط بالطاقه اذا المربع اللي عملته لكم هذاك هو باش نوريكم اللي الطاقه والروح والايمان هي تقريبا شيء واحد بتسميات مختلفه كما الماده والجسم والنيه هي شيء واحد بتسميات مختلفه هذه معناتها مساله معناتها جدا مهمه ثم ننتقل لجانب الحركه احنا تكلمنا عن النيه والايمان خاطر نتكلموا في الغنوصيه نتكلم توا على الجانب الثاني اللي هو الحركه او تفاعل الماده والجسم العلوي والجسم الاثيري هذا ينقسم الى قسمين توا الماده والطاقه او الجسم والروح والنيه والايمان هذوما نجمون نقولوا هما اشياء ماديه نجم نقولوا انها اشياء ماديه ولو نقربوا الروح بما هو موجود في الجسم الانساني هو الدم الدم هو يمثل الروح الدم هو يمثل الطاقة والدم هو يمثل الإيمان لهذا وقت زوز أشخاص يؤمنون بنفس الحاجة يستعملون ما يسمى اختلاط الدماء من بعضهم حاولوا تفهموا يعني أنا ما نقول لكم هذا علم صحيح ولا مش صحيح ولا حاجة أنا قاعد نقول لكم في الذاكرة الإنسانية فما تصرفات نتصرفها في حياتنا ما نعرفوش علاش نتصرفوها وهي تدل على هذه الأشياء، هذاك علش؟ معناتها لازمكم تفهموا النقطة هذية بالنسبة للحركة أو الجسم العلوي أو الروح أو الجسم الأثيري عنا الفعل، الفعل والحس، هذايا بالنسبة للتفسير المادي الفعل يعني سواء كان فكرة، سواء كان كلمة، سواء كان حركة عنا مادة وطاقة تنتج فعل الفعل يمكن يكون عن طريق كلام او حركه او اي شيء اخر ثم ياتي ما يسمى الحس والفعل هوني هي ما يتمثل بالما يسمى الحواس الخمسه اللي هي الشم والنظر والسمع والذوق واللمس فانت الحواس الخمسه الماديه خاطر قلت لكم الفعل بالمفهوم العلم التجريبي هو شيء مادي اما الحس فهمت الحس او ما يسمى بال الشيء الداخلي ما يسموها بالحاسه السادسه اللي هي في علوم اللي فيها كل المشاعر المشاعر النفسيه اللي يسموها علماء التجريبيين ما يسمى تفاعلات كيميائية التي تنتج الحب والفرح والكره والحسد وغيرها من التصرفات اما بالنسبه للمفهوم الديني نسميها العقل والنفس العقل والنفس ثم بالمفهوم الغنوصي نسميوها الوعي والشغف او الحب اذا هوني يعني خذيتوا فكره على المساله وعلى المقارنه هي اسماء واحده وهنا الحس والنفس والشغف هو شيء واحد تسميات مختلفه بمفاهيم مختلفه كما الفاعل العقل الواعي بتفاسير مختلفه بنظرات مختلفه بوجهات نظر مختلفه ولكن يرمزون ويضعون الصبع على نفس الشيء والطاقه والروح والايمان والماده والجسم والنيه اذا هوني وصلنا تقريبا آه نحي الواحد البارتاج تاع الزوم هنا وصلنا للفهم شيء مهم جدا ويمكن يعني لو عندكم اسئله نجاوبكم عليها من بعد اما هنا وصلنا تقريبا للمرحله المهمه جدا اللي هي الوعي الذي ليس له علاقه بالتفكير لزنا ناكدوا مساله مهمه جدا الوعي ليس له علاقه بالتفكير الانسان متقارب في التفكير قد نجم بالنقاش مع كنتي او مع طرف اخر بشري إني نقش معاه نقاش نوصل إلى توافق في التفكير نجم نفكروا بنفس الطريقة ولكن لا يمكن لا يمكن أن نعي الأشياء بنفس الطريقة لا يمكن لأن كل إنسان كل إنسان له ما يسمى الوعي الخاص له مثلا نشوفه مثلا شروق الشمس النجم نوصفوها انا وياك نبدا انا وياك قاعدين ولكن كيفاش انت تحس شروق الشمس وكيفاش انا نحس شروق الشمس تختلف كليا فانت كل واحد عنده هذاك اللي يجعلك انت مميز عليا وانا مميز عليك فانت هذه معناتها مساله جدا مهمه الوعي هو الادراك بما لكن هنا الوعي هناك نوعين من الوعي هناك ما يسمى بالوعي ما حولك كل ما هو ما حولك فهمت وهناك الوعي بذاتك هذا يعني مساله مهمه جدا يعني فما هناك وعي بما حولك يعني بشنشوف نشوف انا هذه نعي بوجودها هذه نعي بوجودها وفما الوعي بذاتك ما يسمى الداخل متاعك شكونك انت وهنا هو الخدمه الكل تتقوم على ما يسمى بالوعي. بالداخل نتاع قطر، لو تعرف أنت شكونك أنت، فهمت؟ يعني يمكن لك تولي عندك بصمة خاصة هي اللي باش توصلك من بعد ما يسمى للحب، للحب الكبير أو الشغف الكبير، هي اللي باش توصلك حتى البوذية تسميها النيرفانا، يعني كي تعرف أنت تعي من أنت تكون، تولي نظرتك للعالم تتبدل كلياً. نظرتك للعالم تتبدل كلياً. إذاً، بالوعي بذاتك تعرف قدرتك فهمت القدره نتاعك وبدون المعرفه بذاتك لا يمكن ان تفعل شيء وهنا لكي تعرف ذاتك محتاج الى ثلاثه عناصر اساسيه فهمت اللي هي من بعد باش للحب ما يسمى بالحب او الشغف او الذوبان يسميه حتى الصوفيه هي الاصل لازمك تعرف شكونك انت يعني انت من جاي انت ماكش صدفه جاي مثلا تونسي انت جاي سعودي انت جاي اوروبي انت جاي فرنسي مش صدفه عندك اجدادك بوك وامك ومن هنا نفهموا علاش الاديان حرمت الزنا فهمت ولو نرجع مثلا للاسلام تحريم الزنا السبب بتاعه معناتها ما يسمى في في اسباب ما يسمى ب الشريعه هو معرفه النسب انسان ما يعرف بوه انسان مينجمش من الصعب جدا ما نقولش من 100% وانما نقول لك انسان ما يعرف بوه ما يعرف امه من الصعب جدا انه يوصل للمرحله هذه فهمت من الصعب يوصل للنربانا او يوصل للمعرفه الغنوصيه هذه معنتها اعتقاد موجود في الغنوصيه واخذته الاديان وحرمت الزنا وحرمت معناتها حتى ولو تستبنى طول الاسلام حرم الاستبناء على هذه القاعده على قاعده انك لازم الشخص يعرف شكون بوه وامه فهمت مش يكون عنده شخصيته قدك تعرف بوك وامك تولي تفهم يصير حاجات فهمت في حياتك تعرف انت يجبوك مثلاً نجار وجد جدك نجار إنسان اللي عنده تاريخ مش كما الإنسان اللي ما عندوش تاريخ هذا ولو حتى من الناحية يعني معناتها من الناحية كما نقولوا احنا المعرفية فهمت؟ يعني مسألة جداً مهمة انك تعرف الأصل نتاعك وهنا لا يخص الفرد فقط وإنما تعرف حتى اجدادك وهي يسموها في الغنوصيه من لا يعرف التاريخ لا يمكن ان يغير المستقبل. ما انت مثلا يستدناوك وحود مثلا فرانسيس يقولوا عليك فرانسيس وتعيش على اساس انت فرنساوي فهمت آه معناتها المساله يعني تولي انت معناتها ضايع ضايع ما تكونش عندك القدرات بش تعرف إذاً مسألة هي الأصل حتى الشعوب اللي تم استعمارها واللي نكرت وصولها كما الأكراد اللي يردها مع رب والفراعنة والسوماريين والعراقيين وغيرها من الأمور هذه المسألة الأولى المسألة الثانية المهمة أنفع خلي على اللايف يزول نسالو أه المهم تنجم بعد تشوفوا الفيديو المساله الاولى لازمك تعرف اجدادك فهمتك واحسن شيء تكون متربي يعني فاهم شكون هو مع اجدادك شكون هو اصلك شنو هو فصلك بشكي تدرس التاريخ متاعك نوصلو للنقطه الثانيه هو معرفه الحاضر شنو معناها معرفه الحاضر من تكون يعني انتي لازمك ما يسميوها في البوذية التسليم التسليم الكلي بالواقع لأن الواقع لا يمكن أن نغيره يعني الحاضر لا يمكن أن نغيره لأن الحاضر ما هو بالضبط هو غزل في الماضي ولهذا مسألة القضاء والقدر وأحنا تقريبا تسعة وتسعين في من الحاضر بتاعنا ما نجموش نبدلوه لا في طريقه تفكيرنا لا في طريقه الباسنا، لا في طريقه صعيب ياسر حتى كان باش نبدل باش نبدل شويه ونبدل على نطاق مثلا فردي لكي يتغير في المستقبل يعني يمكن ان نغير بيطون نزيد نبحثها المساله وقت نتكلم على الغنوصيه وظهور ما يسمى بالسفر المحايد كيف ان الحقيقه هي الماضي بينما الحاضر فأنت هو أمر مسلم والمستقبل احنا نبنيه بمغزل الحاضر نبني المستقبل يعني أنت وقتها نضرب لك مثال بسيط على مستوى ما يسمى الفرد إنسان مثلا عنده مشاكل مهما كانت مادية معنوية نفسية كل شيء أول حاجة لازم يعترف اللي هو وضعه مزمر وضعه خايب، اللي هو متخلف، اللي هو منحط، اللي هو فقير، فهمت؟ ما يغزرش ما للمستقبل، المستقبل ينساه صا يخزر للحاضر متاع فهمت؟ يعني التسليم بالحاضر ومعرفة أدوات الحاضر، إذا ما تجيش في الحاضر وتخمم لي بتفكير نتاع ناس قبل ألف سنة، يعني لازمك تعرف الإمكانيات تنتعى الوقت الحاضر الإعلامية التطور العلمي أين وصلت العلوم كل هذه الأمور يعني لازمك ترضى بالوضع اللي أنت فيه ثم تتمكن من الأدوات اللي عندك في الوقت نتاعك الحاضر وهنا تحدد ما يسمى ماذا تريد للمستقبل وتبدأ تخدم على هذاك الأساس ماذا تريد للمستقبل سوى لشخصك او لوطنك او للانسانيه هنا هذه جدا مهمه انك تكون عندك اهداف واضحه بين في هذه المساله فهمت يعني هذه مساله آه معناتها واضحه وواضحه شنو النقطه الواحد اذا آه هنا معناتها كي توصل للثلاثه هذوما فانت تولي عندك وعي بالتاريخ وبالحاضر وبالمستقبل طبعا الفيديو طولت شويه باش نحاول نختصر امام معناتها باش نفهم على مساله زاد الوعي في الغنوصيه لازمني نحللكم الواحد باش تزيدوا تفهموا مليح مساله الوعي في الغنوصيه شنو هو بالضبط أه نحللكم لكم هذا التابلو أه عباره أه على هذا أه ما يسمى بالعدم افهموا المساله بسيطه جدا مش تقول الغنوصيه هو ما يسمى الوعي صحيح هو المرحله قبل الاخيره قبل الوجود ولكن هو المرحله الثانيه أه نجم نقوله أه بما يسمى الشغف اللي هي تعتبر النفس لب النفس شنو وقعت؟ هو يقول الغنوصية إن عبارة على هذا الكل اللي تشوفوا فيه أبيض هو الحب هو الحب ما يسمى تونزيد مفسرها ثم صورة في القرآن توضح هذه المسألة بكل دقة شنو وقع؟ وقع نوعا ما ظهور أب هكأ هكأ وقع الوعي ما يسمى هيلوله دائريه او مربع او مثلث مهما كانت كل عنصر عنده الهيلوله نتاعو هنا حصل الوعي هنا في الوسط تمتى يعني خلينا نزيد شويه هوني في الوسط في الوسط اللي هو الابيض هو الحب هذا الحب اما الحب في العدم يعني لا حب يعني الموت العدم المطلق في العدم المطلق ظهرت ما يسمى بالهيلوله هذه عندما ظهرت الهيلولة هذه أظهرت ما يسمى بالثنائية اللي هي في الداخل هذا اللي تسمى الحب الحب وهذا اللي دايرها اللي هو الوعي اذا ما معناها الوعي يعني الشيء أصبح له وجود وجود يمثل ذاته طبعاً هذا مثل مربع مثلث الأشكال لا نهاية لها فمت... ثم وراء هذا ما يسمى الوعي بدأ يتكون الايمان الايمان هنا بدا الايمان فهمت وقت تكون الايمان ظهرت النية في المرحلة الثالثة فهمت في المرحلة الثالثة ما يسمى بالثلاثية تعطفهم الثلاثية الذي تؤدي إلى الرباعية هذيا معناتها ما نحبش ندخل فيه عندك هنا في الوسط هو الحب، هوني هو الوعي، هذا هو الوعي، فهمت؟ آه هذا هو الإيمان، وهذا هي النية، وهنا نلقاو معناتها حديث موجود في الأحاديث القدسية، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فأظهرت الوجود أو أظهرت الكون. إذا فهمتوا يعني المسألة كيفاش تشوف هذا الكل يتسمى النفس إذا تشوفوا هنا العملية من العدم كانت من الحب إلى الوعي إلى الإيمان إلى النية نوقف البارتاج نرجع للواحد يعني كانت بطريقة عكسية بينما في الوجود احنا في عالم الوجود العملية تمت بطريقة عكسية لأن لو تشوف احنا عبارة على الوجود والعدم هي عبارة على مرآة انسان قدام المرآة الذي في الوقت انت تبدأ في هذا الوجود انت موجود واللي في المرآة مش موجود ولكن هو نفسه ولكن كي تبدأ في العدم فهمت تبدأ المرآة التي تعكس الوجود نتاعك اللي هو البر، إذاً أين الوجود هوني؟ هما اثنين موجودين، لكن كل واحد طريقة تختلف في الوجود، الوجود هوني مادي، والوجود في العدم غير مادي، ولهذا تعتبر كما قلت لكم في التصويره أن الفعل والحس لا يموت، أو ما يسمى الوعي والشغف لا يموت كما الفكرة العقل والنفس لا تموت بينما المادة والطاقة تتحول المادة تتحول أو الجسم يتحول والطاقة تتحول أو تتغير وتتبدل ولكن ما يسمى الفعل والحس أو الوعي والشغف والعقل والنفس أشياء لن تموت بل من خلال ظهورها في المادة تكسب تجربه تخليها متطوره اذا طولت ياسر الفيديو هذه سامحوني معناتها فريمون نوصل الى نهايه الفيديو نوصل الى نهايه الفيديو لان المساله باش تطول ياسر ما نطول عليكم المساله نرجعوا فما سوره في القران اسمها سوره التكاثر ياسر ناس يتعدوا عليها وما يفهموهاش وهي صوره غنوصية بأتم معنى الكلمه. يقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الهاكم التكاثر هنا يمثل ما يسمى بالجسم او الماده او النية او معناتها يعني الجسم المادي يعني لهين بالماده الفلوس السكن هكا درا شنو بشتوالي هكا باش تولي وزير هاك يعني الهاكم التكاثر في الاموال، في الانساب، في في كل شيء، حتى زرتم المقابر، يعني هنا هذه الصوره تقول راهو العالم المادي هذا عالم لا يدوم وحتميه الفناء، هذاك علاش معناتها الغنوصيه او ما يسمى بالديانات الروحانيه لا تعتمد ياسر على المظاهر الماديه مهما كانت. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هنا ال التكرار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هي الذي تمثل الطاقة أو الحركة. هي الطاقة أو الحركة أو الروح أو الإيمان، الإيمان يعني لازمك تعلم، كلا يعني لماذا كلا سوف تعلمون الطاقة ثم كلا سوف تعلمون هي الإيمان لازمك فهمت تؤمن لازمك تخلق الإيمان في الداخل نتاعك مش تخلقه الظهر ورخطر فمش خلق فما ظهور من بعد يقول لك كلا لو تعلمون علم اليقين هنا علم اليقين هو الوعي الوعي بذاتك شكونك أنت شنو مهمتك في هذا الوجود شنو باش تعمل باش تبني مستقبلك مش المستقبل المادي لا المستقبل المعرفي فهمت فأنت... كلا لو تعلمون علم اليقين وهذا هو الوعي هذا هو العقل ما يسمى بالعقل لا ترون الجحيم طبعا عندما يحصل لك الوعي شنو باش تكتشف؟, تكتشف ان الحياه والوجود المادي هو عذاب عذاب كله عذاب لازم يعطيك عليش البوذيه تقول لك أول حاجة لازمك تعملها هو أنك تعترف بالعذاب ثم لا تراون كلا لو تعلمون علم اليقين لا تراون الجهيم ثم لترونها لترونها عين اليقين وعين اليقين هو الحس النفس الشغف الحب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وهنا توصل لمرحله ما يسمى بالنيرفانا آه اللي يتكلم عليها واللي الوحيد اللي آه معناتها آه اللي يوصل للنيرفانا او المعرفه هو انك خلال هذه المرحله من الحياه نتاعك آه حصلت على آه وعي بوجودك وبع ووعي بما وجود ما حولك وهذاك الشيء سوف لن يموت بل سوف تعيش في نعيم لانك آه وصلت للمعرفة طبعا هوني هل هذا صحيح ام غير صحيح فهمت انا ما يهمنيش تقول لك الغنوصيه هي بدها تجاوب على هذا السؤال يقول لك هل عشت حياتك بوعي هل عشت حياتك معرفه هل عشت حياتك حتى ولو ليس هناك هدف في الحياه فهمت يعني هاك خلقت الروحك هدف في الحياه اصبحت لحياتك معنى في الحياه قدمت للاجيال القادمه حاجات الحياه هذا هو اهميه الوعي وغدوه نختموا الحب اللي هو يمكن نعرش غدوه نحكي عليه الحب خلي الظروف غدوه نظن أكتفي بهذا القدر طولت طولت عليكم ياسر ويمكن توا تسالوا الاسئله نتاعكم لا لا لا لا لا النيرفانا وتتوصل لها خلاص أول حاجة مستحيل توصل النيرفانا قبل أربعين خمسين سنة مستحيل متنجام توصل النيرفانا في آخر حياتك وتتوصل النيرفانا في الحقيقة تموت ما عادش تحب الحياة سي تموت وحدك تختار موتك فهمت؟ النيرفانا يعني هي حاجة أخيرة فهمت؟ هي السعي وراء النربانة نرضى ولده إذا يمكن أن تسالوا الأسئلة نتاعكم، سامحوني طولت عليكم. غدوة نرجعوا للطريقة الأخرى نتاع البث. تحياتي من مصر. رجاء. تحياتي للجميع. أهلا وسهلا بكم. نعرف موضوع اليوم كان صعيب شوية. تعبتكم معايا. بانك وعي خاص في بالعدم مجهول بني... لا يا يهو... آه... الو... الوعي الوعي لا يمكن ان يكون الا بالماده فهمت؟ الوعي لا يمكن ان يكون وقت يبدا ده... هذاك يتسمى اللا شعور لا وعي واللا وعي موجود مش معدوم واللا وعي عنده فاعليه لان باللا وعي وجد الوعي ومن اللا شعور وجد الشعور الشعور هو عباره على جزء بسيط من الشعور واللاوعي هو عباره والوعي هو عباره على جزء صغير من اللاوعي كما الماده عباره على جزء صغير من من العدم آه رجاء آه لا يمكن لا يمكن ان نجزم ماذا بعد الموت ولكن الغنوصيه تقول فكره انا تعجبني ياسر آه يقول لك احنا هذه في هذه الحياة مثل الانسان موجود في مدينة اذا اهتم بهذه المدينة اللي انت فيها او البلد اللي انت فيه وتعرف عليه وتعلم تعيش وحقق السعادة لو انت حققت السعادة في هذه الحياة اي مدينة اخرى تمشيلها لها باش تنجم تحقق السعادة هذه هي الغنوصية المعرفة المعرفة انك تعرف تعمل الوسائل انا تعرف علاش مثلاً انت والبعض يقول لي علاش انت ما تساعدش العباد وكذا ومعنتها قلنا ما انا العباد على خاطر انا نؤمن ان الانسانية في اخر مرحلة المراهقة وانها تبلغ صحيح مش الكلها لكن نشوف ان الانسان لازم يتعلم وحده عادش محتاجين انا مثلاً طم ياسر ليعرف معنتها اللي نعرفه أنا يمشي يولي مثلا شيخ ولا يولي جوروه ولا يولي يعمل مذهب ديني ولا حاجة أنا لا صحيح عندي الإيمان الحادي متاعي لكن ما دعو إليه أحد فهمت يعني أموري هذه الخاصة كل واحد يخلق رب دينه كل واحد يخلق رب معتقد نتاعو الخاص به فهمت إذا هوني المسألة بعد الموت كان أنت تعلمت تعيش وصلت ما يسمى للاستقرار الحقيقي في هذه الدنيا تو تفهم شنو معناها، معناتها من بعد الموت اول حاجه من فكره الرب وجنه ونار وكل شيء هذيك كنا نحاها من ذلك مثلا بعض المذاهب الغنوصيه تقول لك من وصل للنيرفانا يعني من من يموت ويعي بوجوده بعد الموت فهو في الجنه. ومن لا يعي بوجوده بعد الموت اي يموت كليا هو في النار. يعني تقول لك ان من وصل الى النيرفانا او وصل الى الوعي والى معرفه ذاته في هذه الحياه سوف يخلد ويمكن له ان يعود في يوم من الايام ويمكن ان يكون له تاثير في الوجود ومن عاش حياته كامله كبر خدم قرا مات كيف وكيف الحيوان شنو الفرق بينه وبين الحمار هذا باش يكون في العدم يعني فكرة الجنة والنار هي فكرة العدم والعودة هذا هي اللي باش يرجع هو اللي باش يدخل الجنة واللي ما وش بش يرجع يعني ما يصلح الشيء حياته كاملة عداها هو يلم في الفلوس والحكاية الفارغة وكاو آه ماذا عن الذكاء والوعي الاصطناعي آه باهي ماذا عن الذكاء باهي الذكاء ماذا عن الذكاء؟ الاستداعي الذكاء موجود والوعي الاستداعي وبخاف الطور الخروج عن السيطرة وهل خروج عن السيطرة وهذا نعتبره طفرة وامتداد لوعينا وهي ربما الذي سيحظى بمستوى الكامل أو الروبير المستقبليه بالنسبة للوعي يمكن أن نخلق الوعي ويمكن أن نخلق الذكاء ويمكن أن نخلق عند شيء موجود هذه هي اللي بشوصلنا بالفعل عزدين هذا هو وبش الإنسانية توصل حتى إرجاع الموتى. حتى ارجاع الموتى يعني انت كي تموت وتكون عندك مثلا وصلت معنتها للوعي في الوجود نتاعك طبعا البشريه في المستقبل باش تعاود ترجعك فهمت فما امكانيه يرجع ويعود ويركب خاطر شنو انت وشنو هو انا هي التاريخ نتاعنا فهمت التاريخ نتاعنا ومن هنا جات ما يسمى كما قلت لك الانسان اللي ما عندوش بو اللي مزيناه وكل شيء صعيب ارجاعه فهمت خاطر ما نعرفوش شكون خاطر شنية هي لو طما تجارب قام بها العلماء لو نعاودوا نركبوا الاشياء كما هي نعاودوا نحصلوا على نفس الاشياء وكل شيء مسجل في التاريخ لو التاريخ نعاودوا نخدموه نعاودوا نحصلوا على العباد فهمت قابليه الوعي يولد معنا طبعا اما تطويره لا تاخذ نبيل الوعي تولد به بنسبه معينه لكنا عندنا في الفطرة الوعي والنيه والايمان والحب الكل عندنا في فتره وهذيك النسبه اللي عندنا تختلف من انسان لإنسان صحيح لكنا نتولدوا فهمت يعني كيف كيف يعني مكونات جسميه وكل شيء ولكن اجدادنا اللي عملوه اللي فكروها اجدادنا في الوعي نتاعهم في الوعي نتاعهم ينتقل على, علي, علي, علي, علي, علي عندنا احنا فهمت سواء في الفكر مثلاً إنسان نضرب لك مثال إنسان مثلاً بوه أستاذ وأمه أستاذة فهمت مثلاً في علم الكيمياء ولدهم يجي عنده أكثر قابلية لكي يكون في علم الكيمياء من أشياء أخرى فهمت يعني الاحتمالات تكون كبيرة هذه معناتها مسألة طبعاً يولد معنا ولكن نولد بالنسبة الذي ورثناها من أجدادنا ولكن تطويرها يعني اللي ورثته من اجدادك ماهوش هو العصر اللي تعيش فيه فانت لم تخلق في عصر اجدادك يعني اللي تملكه انت يعتبر لا شيء خاطر أنتها انتهى الصروحيه هايك قالتها هيبة بالفعل بالفعل جزء من الوعي وجزء من الفكر وكل شيء كل شيء وراثي فما جانب وراثي انت في الحقيقه خلاصه كل اجدادك بل انت خلصت الكون وذك علاش مثل قول الغنوصيه لعلي اتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر لا يمكن يمكن هل نستطيع ان نصل لدرجة ان نتحكم بالعقل الباطن ام هذا مستحيل ممكن ممكن من الناحية العلميه ممكن يمكن ان نتحكم في كل شيء هيبه طبعا طبعا يمكن الرجوع يمكن الرجوع طبعاً تكلموا عليه الموضوع هذا معناتها في الفكر الغنوصي آه الغنوصيه من الافكار الاساسيه في الغنوصيه هي العوده بل هدف الوجود الانسان هو العوده لكي يخلد لأنه سوف يكون ربي هيبه اما ماهوش باش يرجعوا عباد ما يصلحوا شيء باش يرجعوا المهمين وما تنساش اللي حتى ولو انا آه اعتقد يعني آه الايمان نتاعي هو ان حتى العبيد العاديين اعطوهم فرصه اخرى بعنا كواكب وان مجرات يعاودوا يجربوا رواحهم وقت نوصلوا للنيرفانا نوصلوا في حاله وعي بدون جسد فهمت شنو هي النيرفانا هو العيش خارج الجسد وانت في الحياه يسميوها يعني الموت قبل الموت فهمت ووقتها انت تفقد الجسم نتاعك تقعد واعي بوجودك حتى لين يتم خلق لك جسم من طرف الانسان طبعا ليس رب، باش تعاود ترجع فيه، نضرب لكم مثال بسيط رجاء في المسألة هذه، مثلا أنا وأنت، لو ناخذوا أنت الكلك، فهمت؟ ونحطوها في أنا، أنت وتاريخك وذكرياتك وأفكارك وأحاسيسك الكلها ناخذوها 100% ونحطوها في جسمي أنا، مش أنا نولي أنت، ولو ناخذوا أحاسيسي وما عرفت وكذا. حطوها في جسمك انت ماكش تولي انت انا، هيا تصورنا احنا زوز متنا، لو خلقنا زوز اجسام، جسم يناسب للطبيعه نتاعك كيما مثلا الكاسات اللي تدخل في المسجل، معناتها نحطوا الذاكره نتاعك، الواحد هذيك الروبوت، الروبوت مش ترجع انت رجاء كما انت، فهمت هيبة كما انت، آه إذا آه مسألة العودة ممكنة وبالنسبة للرجاء نحيا أكثر مرة إذا ظن الفانا كما قلت لك آه حتى لين آه ما فامش تكرار في الوجود حطها في بالك ما فامش تكرار يعني أنا لا أؤمن بحكاية العودة آه المفهوم البوذي آه المفهوم الهندوقية من المنشبهة لانكارنسيو ما يسمى لانكارنسيو التناسق بل أؤمن بتناسق نوعا آخر إن المادة تتطور والحس يتطور وهذا زاد موضوع اخر أه... تنتكلم عليه أه... أه... لماذا لا تتذكر لحظات الوعي التي كنت في عالم الذر او لم يكن هناك وعي قبل خلق الجسد؟ أه... جوستومون جوستومون رجاء المشكله مش ما تتذكرش ماكش واعيه اما كل شيء مسجل فيك ما هذه هي النيرفانا النيرفانا إنك تعرف روحك حتى تتوى بعلم علم النفس ما يسمى بالتنويم المغناطيسي نجم،, نجم تتذكر وقت أنت تخرج من كرش أمك أنتي أنت وقت صغيرة عمرك عام تتذكر أنت ترضع من عند أمك ما تذكرش رغم اللي أنت رضعت من عند أمك ولا مثلاً عملت حاجات أنتي عمرك شهر وشهرين وثلاثة و ثلاثة ما تذكرهمش علاش ما تذكرهمش على خاطر الموجودين هما فيك خاطرك أنت ماكش واعية انا كنت اعتقد أنها شيء معنوي آه لا لا لا مش معنوي مش معنوي كلها مرتبطه ببعضها معناتها تعاود تشوف الفيديو وتتفهم آه اخي كريم ما رايك بعلوم الثيو صوفيا فعلا لا تيوسوفي تيو آه ما عنديش عليهم فكره كبيره يمكن الاسم فهمت أما شنوا معرفش أعطيني معرفة عليهم في أي مجال هذا يمكن خاطر الأسماء ساعات تختلف فهمت أما ما عنديش فكرة عليها فما ياسر علوم ياسر, ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر فهمت هذه أكيد عندها علاقة بالديانات فهمت عندها علاقة بالديانة وتعنا كلمة الله ودرشنوها و. والعلم الالهي وغيرها من الامور دونك آه انا ما عنها أي نفس الشيء علم صوفي يعني صوفيه يعني صوفيه هي إيه طبعا لا ليس بارادتنا جنان لهذا العالم لا الذي قبل نختاره ليس صحيح هي الفكره يا محمد طالبي ان ما جيناش بارادتنا يعني الاراده بتاعنا عندما تقول جينا بارادتنا لازمك شنو تقصد هل هل اراده ارادتنا احنا كوجود ولا ارادتنا احنا الشخصيه فهمت؟ هل إرادتنا الشخصية؟ لا آه رجاء ما نأتي العالم لا لا لا لا آه ما جيناش بإرادتنا ها لك علاش؟ أون فاند كونت إحنا عبارة على صندوق داخل صندوق داخل صندوق داخل صندوق داخل صندوق داخل صندوق داخل صندوق, داخل صندوق. إحنا نتابع سلسلة معينة السلسلة هذيك الانطلاقة الأولى انطلقت فهمت؟ اللي بالطبيعه ان احنا توجدنا صحيح احنا وجدنا ليس صدفه ليس صدفه ولكن وجودنا مبرمج فهمت اذا الوجود متاعنا هو امر ضروري واجب الوجود احنا واجب الوجود يعني تقول لي بايرادتنا نقول لك ليس بالمفهوم الوعي الحالي لوجودنا فهمت ليس بايرادتنا بالمفهوم توا احنا في الحقيقة رأينا ما نمونش بالإرادة. احنا نشوف انا ل... فما حتى الإرادة نتاعنا هي محدودة يعني عندك زوز طرقانة ما تمشي هكا ما تمشي هكا ما فمش حاجة اخرى الفكر التجاذب هو فكر مستنبط من الغنوصية عنده معنى في الغنوصية المهم نكتفي بهذا القدر شكراً لكم على المتابعة فهمت؟ منحبش نزيد نطول عليكم ياسر تحياتي وغدوة نرجع للأسلوب الأول اللي عملته بالبث هو أحسن طريقة دا ما عجبنيش كل علوم الأساليب متع الزوم ومتع لوجيسيالات ما هو مفهوم الرجعة وهل هي مفهوم ديني أم غير ذلك من أين تأتي هذه المفهوم هل يمكن لأي شخص أن يرجع الحياة بارادته مفهوم الرجعة نجاوب على آخر سؤال هذا الرجعة هي فكرة غنوصية فكرة غنوصية قديمة جدا أما ليس بمفهوم أخذوها مثلا الهندوكيين وتكلموا على مسألة التناسخ يعني ان الإنسان يأتي للحياة ويعاود يأتي إنسان أو يأتي حيوان وما يسمى يعود الدورة على خاطر الفكر الغنوصي يقول لك ان الوعي او ما يسمى بالنفس تتطور تطورت من الماده الى النبات من النبات الى الحيوان من حيوان الى الانسان. من هنا خذات ما يسمى بالديانات الفيديه فكره مهمه جدا يقول لك ليس كل حاجه جامده تتولي نبات ولكن كل نبات قبل ما يوصل الى مرحله النبات النفس نتاعو كانت في نفس جماد وكل حيوان كان نبات. هذاك علاش؟ معناته هما يقولوا اللي ليس كل النبات يصبح حيوان وإنما كل حيوان كان نبات. وكل إنسان النفس متى كانت في حيوان؟ يعني ليس كل حيوان يصبح إنسان ولكن كل حيوان لكن كل إنسان كان أصل كان نفسه مش جسمه نفسه كانت حيوان. خطر في الغنوصية هناك. إيمان بالتطور المتوازي للمادة واللامادة أو بالمادة والنفس. إذا لهذا مثلا فكرة الأبراج الصينية متاع الخنزير والكلب والقرد وكذا. وفما فكر آخر موجود عند الواحد هي عملية كونسنتراسيون تعمل عملية كونسنتراسيون وعملية حسابية تعرف اللي أنت من أي حيوان جيت، فهمت؟ شنو الحيوان؟ الحيوانات اللي هما اكثرهم حيوانات اليفه وقريبه للانسان، وساعات تشوف انك حيوان من الحيوانات يغزر لك ويتعلم منك، فهمت؟ يعني هذه النفس هي اللي كسبت التجربه في الحيوان. اذا هذه الفكره الكل مثلا بالرجعه والاستنساخ وكذا وكذا وكذا،, وكذا. الغنوصيه مش تقول هكاك، الغنوصيه تقول فكره مهمه. إن الوعي الإنساني مر من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان عندما يصل إلى مرحلة الإنسان يبقى مسجل في الوجود إلى أن يصل الإنسان إلى إعادته إلى الوجود وهذا مفهوم الرجعة في الغنوصية تحياتي أه لا أقتل قرب سيمون أه هاش من أسكن قرب أمستردام مش في أمستردام أدري أن هذه المعلومات وهذا العلم يسر صعيب ونتلقى سب السب والواحد يقولوا لي حكاية فارغة وانت ماكش ملحد وانت كذا وانا لا أنا ملحد ملحد ملحد ملحد بأتم معنى الكلمة إن لا تحاولون أن تسيموني في الحادي نكمل سيجاره حيث شكرا علي شكرا المهم غدوه باش نتكلمو على الحب على الشغف على الباسيون لاباسيون. الرغبه هي اخر مرحله يعني من المراحل يعطيك الصحه يعطيكم الصحة الكل ونرجع بالأسلوب الأخر الأسلوب الأخر عجبني اللي عملته النهار الأول في المباشر أحسن شيء هو هذاك الفيديو اللي هما أضافوه في اليوتيوب جديد فهمتها أما نشوف في الوقت هذا ما يجيوش ياسر ناس يعني أربعين شخص فقط يعني نسبة قليلة جدا فهمتها شنو رايكم ولي نعمل عشيه ولا متحبوش ولا التسعة نقدم بساعه لا الصحه لا شكر لا شكر المهم تحياتي ونقول لكم مع السلامه ومع فيديو قادم بسلامة تنميرت أزول ولن نزول